السلام علیکم دوستوں میں آج آپ کو سلطان عبد الحمید جو کہ سلطنت عثمانی کے سلطان تھے آج ان کی ریل وائس آپ کو سناؤں گا میری ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں اللہ. اللہ. حلالت حلالت. salaik assalamun hanuman moh hanedan mushtekin se yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren hem bilizimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem <messizlik> amin